Саме в Монако, не те, щоб традиційно, але частіше, ніж на інших трасах, траплялися спотикання сильних команд в попередні сезони. Це можна згадати і команду Вільямс, яка домінувала в 1992-1993 роках. Тоді обидві гонки в ті сезони виграв Сенна на Макларені. Згадаємо гран-при Монако 1996 року, коли гонка була просто божевільною, пішов дощ, фінішувало три боліди, виграв Льв'є Паніс. Його єдина перемога у Формулі 1. А Монако 2000 року, коли Шумахер-Хаккінг чемпіонство вирішували, виграв Кулхард. У 2002 році домінувала Феррарі, виграв Кулхард на Макларені. У 2004 році домінувала Феррарі і теж команда не перемогла, виграв Ярна Трулі на Рено. Його теж єдина перемога в Формулі-1. Тому багато прикладів, коли гонка в Монако нестандартно проходить. І в мене великі надії, що цього року відбудеться щось подібне. Нехай з точки зору боротьби під час самого гран-прі буде не так цікаво, можливо, тому що все ж таки прогноз на суху погоду – це раз. І по-друге прогноз на один підстоп в гонці. Тож у нас може бути щось подібне до тієї процесії, яка була минулого року. Але якраз минулого року був нестандартний гран-прі. Ми пригадуємо, що виграв чемпіонат Себастьян Фетель, але гонку в Монако виграв Ніко Розбрах на Мерседес. І він тим самим підтвердив ще одне дуже важливе ренаме для Монако: це перемога в кваліфікації. Вона дає 80% шансів на перемогу в гонці. Вигравши кваліфікацію, команда Мерседес, знаючи, які в неї проблеми в гонці із роботою і з резиною, вони зношували її швидше ніж інші суперники. Вони просто задали повільніший темп. І специфіка вулиць в Монако така, що обігнати вкрай просто. Саме тому ця тактика спрацювала, вони виграли гонку. Цього року також має бути один підстоп. У нас дебютує Гума Суперсофт в ці вихідні, тому буде цікаво подивитися, як команди з нею працюватимуть. Але головна проблема в Монако в тому, що а – обганяти важко, б – на пітлейн обмеження швидкості 60 км за годину, а не 80 на інших трасах, і через це втрати часу більше на підстопі. Тому вигідніше проводити меншу кількість підстопів у гонці. спортивне відео.